Вітаю, Цельвівмедіа, мене звати Юрій Лаврін, підбиваємо військові підсумки тижня, допоможе нам у цьому Петро Черник, будемо говорити про удар по Кремлю, про ситуацію на фронті та російські авіабомби. Пане Петро, вітаю вас. Слава Україні! Героям слава! Хотів би розпочати з того, що безпілотники б'ють по Кремлю, що поїзди летять під відкос, нафтобази... Горять. Чи керівництво Росії зараз починає сприймати цю війну якось по-іншому? Ну, напевно, що так. В цих запитаннях є кілька серйозних моментів, що ж відбувається. Нарешті рефлексія спеціальної воєнної операції повертається на територію Росії. Ще скажімо буквально два роки тому, якби хтось сказав, що у Москві відбудеться удар безпілотниками по їхньому сакральному символу. Кремлю, то тебе напевно викликало гомеричний сміх, який найголовніший висновок треба зробити із цих президентів, які зараз все частішують і частішують, і частішують. Московський недоімпералізм став на шлях своєї катастрофи, і ця катастрофа обов'язково складеться. Правда, дуже важко спрогнозувати і зрозуміти, коли, де і за яких обставин щодо удару безпілотника по Кремлю, це радше. Така символічна історія це символічний удар, правильно, а не стратегічно військовий. Ну, направду є тут декілька дуже серйозних робочих версій. Дозвольте, їх сформулюю як власне бачення, що ж відбувається. Те, що це зробили самі росіяни, я в цьому не маю ні найменшого сумніву. Питання лише зрозуміти, які стратегічні цілі вони. Переслідують і їх тут може бути декілька від цілком логічних до глибоко конспірологічних. Отже, перше дійсно піднімають внутрішній статус самого Путіна, тобто його сакралізують. От, мовляв, дивіться, ці укронацисти вже до того дійшли, що намагаються нам нашого лідера убити і в такий спосіб. Знову ж таки, консолідувати навколо себе все населення і оголошувати, напевно, що всемасштабну велику мобілізацію за лекалами Другої світової війни, ставай страна агромна. Друге, це виправдати усі ті злочини, які вони зробили вже на території України і які зроблять у майбутньому. Висока імовірність, що вони спробують бити по адміністративних тілях не тільки нашої столиці, а й інших обласних центрів. Наступний момент. Вони страшенно бояться нашого контрнаступу. А ще більше бояться того, що українці можуть отримати далекобійні ракети. І це такий спосіб зірвати передавання цих ракет. І вони дають такий сигнал заходу. Дивіться, українці без у них немає ніяких правил, і ваші ракети в обов'язковому порядку будуть застосовані по нашій території. Наступний момент. Підняття градусу ядерного блефу. Дві там якісь боєголовки начебто кудись на якийсь аеродром завезли. Це знову ж таки спосіб нагнітання страху у першу чергу на наших західних партнерів, для того, щоб все ж таки посадити українців за стіл переговорів. Вони добре усвідомлюють, що воєнна поразка, яка може скластися найближчими тижнями чи місяцями, приведе, до скоріш за все, до смерті Путіна, а в Російській Федерації може початися політичний хаос. І, напевно, найробочіша версія, на мій погляд, це все ж таки внутрішня боротьба між вежами Кремля, котра із конкуренції переходить у гостру фазу, котра із веждає зрозуміти Путіну, що він уже пита карта. А насправді десь кожна версія має свою частку у загальній філософії. Найголовніший висновок, який треба робити з цього, -цього. Стратегічна ініціатива переходить до рук українців. Однак не клубити зі стратегічним перелом. На нього ще а в те, що це українські спецслужби, умовників, запустили цей дрон по Кремлю, ви не вірите, ні? Я не та людина, яка оперує аспектами mm -hmm. віри, не вірю. Вірю я тільки в Господа Бога і більше ні в кого. Намагаюся все, що відбувається в частині війни, геополітики і суспільних оценців, пропускати крізь жорстку аналітику. Поки що не бачу доцільності нам завдавати саме такого удару. Він ж насправді не досягає серйозного результату. Крім, звичайно, ляпаса самому Путіну і ляпаса усій їхній воєнній системі. Бо якщо це дійсно так, то де їхня багатоешленована система протиповітряної оборони. Але, правду, тут більше, якщо це умовно допускати, що це і наш крок, то ми все ж таки більше робимо послугу. Противнику. Тому що консолідація, навколо Путніна після сакралізації його житомості, однозначно буде. Навіщо це робити? Я таки прихильник більше версії, що це їхній внутрішній процес. Якщо відійти вже від безпілотника, який лупнув по Кремлю, а говорити про те, що останніми днями постійно горять нафтобази, постійно горять заводи нафтопереробні на території Росії чи на... Території, яку контролює Росія, також підвідкоси йдуть потяги. Чи є це, скажімо так, підготовкою до наступальної нашої масштабної операції? Ми про це вже говорили. Це є стратегічною ознакою того, що українці перебирають ініціативу у свої руки і починають диктувати логіку бойових дій. І другий момент – війна переходить на території Росії. І це неймовірно добре. Чи йдете все у великому стратегічному пакеті з потенційним звільненням наших земель? Однозначно так. Однак сама у чистому вигляді тема контрнаступу суттєво перегріта. Чи він буде в неминучому порядку? Однак де, коли, за яких обставин, яких напрямках, якими силами і засобами, це якраз та тема, яку не вартує розлого обговорювати і давати противнику готові аналітичні конструкції. Є у китайського воєнного мислителя цюнзи така стратогема, яка звучить наступним чином по справжньому виглядні стратегії, ніколи не повторюється. Що вона означає? Ніхто не бачив Харківської близькою операції, а вона склалася. І, знову ж таки, Харківська, Херсонська, Київська операція відрізняються одна від одної. І наступні наші операції в обов'язковому порядку будуть такими, якими ми зараз не можемо побачити. І так має залишатися. Я з вами абсолютно згоден, але Олексій Резніков, міністр оборони, розказав, точніше сказав, що... Він відчуває, що Росія таки, знову ж таки, готує жест доброї волі. Чи вам теж так десь відчувається зараз? Те, що, те, що каскад серйозних бойових операцій буде відбуватися саме, у часовому проміжку, от зараз, кінець весни, яка вже практично стала на шлях свого завершення, і до десь середини осені, я в цьому не маю ні найменшого сумніву. Але давайте ми вдруге проговоримо стратегічну концепцію. Хай відбувається угу. все так, як має відбутися. Хай приємні, добрі, хороші новини до нас надходять природним способом. Приємні все розчарування завжди краще, ніж його гербета. Що відбувається зараз на фронті, які найгарячіші? Точки за останні тиждень, скажімо так. Кілька місяців на мій погляд із. Навіть не кілька місяців, уже до добрих півроку добігає, бо вважаю, що контрнаступальний наступальний процес противник почав ще в листопаді минулого року, коли доволі чисельне бойове угруповання вийшло із правого берега Дніпра Херсонщини, ну нікуди не поділося, зосередилося на східному плацдармі, і в них і залишається проміжна ціль вийти на адміністративні кордони Донеччини. Поки що не успішно залишається гарячим східний пластар разом з тим мій персональний погляд полягає в тому, що відбувається стратегічне вихолощування ударних сил противника. Якщо у березні середньодобові показники атак складали у межах 100-120, то буквально сьогодні вже у межах 40. Це практично удвічі най два з половиною, рази такий потенціал падає. Плюс, якщо уважно стежити за знищенням їхньої техніки, то дуже сильно впали коефіцієнти винищування танків. Навіть, навіть є навіть цікавий розрахунок, що на кілометр фронту фронту не мають всього нашого один танк і буквально 3-4 бой... бойові машини, підхоти чи іншу броньовану техніку. Це є ознакою їхнього стратегічного занепаду у частині забезпечення військ власне технікою. Але разом з тим, Піхотні вали зараз є основним інструментом їхньої боротьби. І у трикутнику Мар'їнка, Пахмут, Ахдіївка, і, і сюди що можна зачистити і лиманський напрямок. Вони все ж таки ще поки що перебувають у стані атакуючої сторони. І до заміни ролей ще має пройти якийсь час. Чи ця заміна ролей відбудеться – неминуче. Питання, коли Чому росіяни втратили цей стратегічний ну, запас? Перше, вони можуть виставляти до бою у межах до 20 тисяч особового складу на місяць. Логіка винищення їх за винятком квітня показала, що грудей. Січень, і лютий, і навіть березень – це показники вищі, ніж 20. Отже, хай невеликий коефіцієнт розбіжності, а навіть тисяча чи дві тисячі людей – це все ж таки показало. Навіть кілька сотень це показало. Вони не, не встигають поповнювати ці сили. Плюс мусять тримати хоч якийсь резерв. На мій погляд, десь сукупно був по, всій, по всьому нашому кордону у них є у межах від 20 до 40 тисяч. І вони ще це тримають, як останній свій бойовий кулак. Дійсно бутсують із великим мобілізаційним процесом. Десь, може, знову повертаємося до атаки безпілотників, що ця атака може стати таким собі своєрідним тригером для того, щоб... Почати розвивати наратив «Вставай! Страна огромная!». Як би там не було, все ж таки в межах чи 140 чи 146, тут дуже довга дискусія. скільки там їх є. Люду у них є. І вони будуть воювати за Путіна, за Родину, за Вілічію. Не вілює ніякі низові бунти. Миколаїв, Умань, тепер Херсон. Ми бачимо всі ці трагедії. Чому по росіяни почали частіше бити і лупити по цивільній інфраструктурі України? Ну я б не сказав, що, що частіше, як на мій погляд, так усе і було починаючи з осені минулого року, з активної фази, бо вони почали бити, із, як тільки почали цю війну, і будуть бити. Класична кримінальна психологія не може, умовно, там, злочинниць відібрати, Успішну кравничку у власника, що треба зробити? Її треба знищити. Вони зазнають катастрофічної поразки в Україні, вони забуксували, вони не можуть досі прийняти феномен того, що українці б'ються за власну незалежність. Отже, що треба робити? Нищити. До речі, нічого нового. Їхні історії, як татаро-монголи показали їм, приклад, у 1240 році, коли знищили Київ, а вони є їхніми прямими спадкоємцями, повторили вже царські війська у Батурині, у, у часи Мазепи, не кажучи вже про більшовиків, от роблять те саме. Класична їхня ментальна установка – нищити Нищити і ще раз нищити, а особливо українців. Ми ніколи не приймуть своє непрестижне походження від татаро-монгольської корди, чи ще далі від кугоро-фінських племен. Московія як імперія, як потужна нам держава, без України неможливо. Останні дні Росія запустила десятки шахедів. А це ще зі старих запасів безпілотники, чи це якісь нові підвезли з Ірану? На мій повір, більше ніж 50, ну 70 на місяць і Іран не спроможний виробляти. Це також і є той показник місячних норм, які вони мають. Але ми навчилися з ними бороти, бо сьогоднішній наліт, якщо я не помиляюся, із 15 збили 12, із попереднього нелюбу з 18 збили 15, тобто коефіцієнт успішності складає 85-90 відсотків і він буде тільки наростати. Маю підкреслити і загострити, що ракетне цунами ще не скасовано. Великий ракетний зал так і буде. Вони зараз накопичують цей моїв комплект. Дійсно, Дійсно, будувати ракети такі, скажімо, як ХА-22, вже не зможуть. І вийти на показники довоєнні теж не на Добра десятирічка. Однак ще у тих межах 20% потенціалу у є, і на жаль через кримінальні схеми у світі до 15% від потреби на дві і мікроелектроніці вони осягають і будують ракети в першу чергу ХА-101 і 3М14 калібр, а також Ракети середнього радіусу дії, скажімо, від 110 до 290 кі кілометрів. Мають на увазі Ха-31, Ха-35, Ха-38, Ха-59. Обмежені кількості, але мають. Десь 30-40 ракет можуть на місяць виготовляти. Тому готують, думають і будуть салфувати. Не касуємо цю небезпеку. Сили протиповітряної оборони показали, як працює «Айрісті». Ем, як вам робота, власне, цього ЗРК? Ну, чудесно, це найкращий ЗРК у середньому класі, немає аналогів. Найтехнологічніший, взагалі, передавання айресвітів до України бундесферам, це унікальна збройова оборудка, тому що у світі з з збройової торгівлі чи передавання зброї є таке неписане правило спочатку озброюй себе, а потім комусь ну, ще продавай, чи передавай, а німці віддали зброю, яка планувалася для них. Тобто це є ознакою того, що у стратегічному сенсі ніхто Україну не збирається залишати сам на самі з противником. Ми маємо консультовну підтримку союзників. Ну але найголовніше висновок що ви зачепили Айрі то великий воєнно-промисловий світовий комплекс став на рейки нового самовідродження за за минулий е, рік із 95 п'яти трильйонів. ВВП світу більше двох, чи там два і два були були застосовані для оборони. Це неймовірно багато. Пане Петре, ми вже говорили про Іран, який постачає Росії шахедів, А як так стало, що іранські артилерійські боєприпаси засвітилися в Україні? Це я на Діфенс Експрес прочитав. Ну я дуже, дуже ставлюся до цього. Ну, не те, щоб обережу, а дуже акуратно. Довкоки наш. Офіційний генеральний штаб не підтвердить, що такі боєприпаси були застосовані. Для мене це не буде доказовістю. Не забувану, ніхто не скасовував інформаційно психологічні операції, і наш противник вміє діяти там, де здавалося, його не може бути у частині спецслужби. Вони сягнули чи не найвищого рівня розвитку, блискуче вербування двадцятого століття, почпочатку тридцятих років навіть. Начальник ЦРУ чи автор ЦРУ Алан Делес визнав, що так звана Кембриджська п'ятірка – це найблискучіша операція всіх часів і народів. Один з них, Ентоні Блант, був воєнним радником Геора Шостого, щоб ми розуміли, наскільки це височений рівень. І це далеко не єдиний приклад, їх можна привести багато. Противник вміє працювати на, на цьому полі і запускати корисну для себе інформацію. Росія побудувала одну з найбільших систем оборонних укріплень, про це, зокрема, і Міноборони Британії публікує. Наскільки ці оборонні редути, вони є дієвими? Скасувати їх не можна, це серйозно, їх доведеться проходити. Якщо говорити про стару лінію розмежування минулорічну, та яка будувалася 2014 року, то це дійсно своєрідна лінія Зікфріда. Нагадаю, у Другій світовій війні німці побудували західну в, в, в напрямку Західної Німеччини, бо є ще стара лінія Росії Кріда, часів першої світової війни, то трошки інше. Дуже потужні у, укріплення до 600 км довжиною, там було 18 тисяч бетонованих бункерів і найрізноманітніша артилерійська зброя. От десь по старій лінії розмежування є щось подібне. там дійсно все запетоновано і з артилерійськими капоніровами включно. По новій лінії розмежування, в що стосується попівдні, це не настільки потужні угруповання, це в першому дракона, так, так звані невеликі, до 30-40 сантиметрів, до пів метра, такі, бетоновані такі, ну я, б це, я не слова не відбуваю, такі стовпчики, але це все доведеться проходити, хочемо ми цього чого не хочемо, плюс мінні поля, як протитанкові, скажімо, ТМ-62 найроботіша міна, так і величезна проти піхотних мінь, від стрибаючих ОЗМ-72 до тих, що натискаються ПММ-2, то, то все це доведеться долати і, ознакою того, що розуміння є, Є поява у нас на озброєнні машин розгороджувальних американських М-58, які мають такі спеціальні вогневі канати, які вистрілюються на відстань до 100 метрів і можуть проробляти прохід 8 на 100 метрів. Один канат має десь у межах 7, 7 кілограмів вибухівки 6-4, яка це все перемелює, вибухає і умовно два танки там теж у середньому три-три з половиною метри мають у ширині, можуть оцим проходом рухатися? Розуміння, як це проходити, є, однак це буде серйозна і дуже відповідальна, і нелегка робота. Приблизно за тиждень росіяни в екстазі щодо авіабомб. Йдеться про ФАП-500 з так званими УМПК і 250 кілограмова авіабомба, яка планує на 80 кілометрів. Чи могли б ви розказати, що це за технології, що це за авіабомби, і чи вони дійсно супердомінацію Росії в повітрі принесуть? На цю хвилину, на превеликий жаль, так. Ну, це, правда, не супердомінація, це некоректно так сказати. Це є ознакою того, що в них понижуються артилерійські бойозапас, і вони починають активніше застосовувати авіабомби. Ну, 250 кг, ну, немає так, 250 кг, бо вся бомба важить 250 Кілограм, сама вибухова речовина дещо менше, десь у межах до 200 кілограмів. Якщо це 500 кілограмова бомба, то в межах до 300 кілограмів. Це планерна бомба. Бомба випадає із літака і стає на крило, так умовно, як повітряний змій. на да, так, від, від, від, від 40 чи навіть від 9, залежно від ваги бомби і, і її обладнання починає рух до цілі. Чи небезпечно? Неймовірно. Може 300. Кілограм видрухівки це дуже і дуже багато. Скажімо, стандартний авторійський снаряд, який важить 43 там, чи 46 кілограмів, має усе у начинці у межах від 7 до 10 кілограмів пороху. І яка це просто неймовірно могутня зброя у прямому попадання? скажімо, танк перетворює на, на купу брухту рявого. То ми розуміємо, що таке 300, 300 кілограмів, а що таке 960 кілограмів, ми теж бачили. Це Х-22, котра складає багатоповерхівку, як катковий дім, чи торгівельний центр у Кременчуці минулого року. Як з цим боротися? Тільки високоякісною авіацією, скажімо, F-16. Мають у себе на борту ракету класу повітря-повітря АІ-120 у комплектації версія D, може завдавати ударів. На відстань до 180 кілометрів. Тобто треба перехоплювати сам носій Су-34, Су-30 чи Су-35, який може скидати таку бомбу. що там Су-24. Не інакше. Іншої філософії боротьби з ними поки що немає. Висувати на передову лінії ті самі патріоти, які можуть вичисляти і захоплювати ціль на 120 км, кілометрів, тобто і з точки зору перепливання дистанції, ніби все сходиться, ну абсолютно ризиковано. Одна машина патріот коштує 200 мільйонів доларів. Щоб ми розуміли наскільки вона цінна і важлива, і для і якщо така машина висувається ближче до передової, то однозначно противник їх буде обчисляти. А те, що для них питання честі ми вже говорили: потрібна авіація. Та авіація, яка в нас є, вона поки що не є дієва проти цих авіабомб керованих. Сама бомба не перехоплюється, підкреслюю. Під Саму бомбу Я перехоплює. розумію, я розумію. Тобто навіть у вільному падінні е, бомба падає там із кількох кілометрів, якихось там 14 секунд. Це у вільному падінні. А в такому прискореному, там ж є такий невеликий двигун, який нею рухає, вона є надвисокошвидкісна снапери. Ну, принаймні, я не маю такого е, класу знань, хоча доволі давно займаюся вогінною справою, щоб стверджувати, що ця бомба перехоплює. Найлогічніше визнано перехоплювати її Ракетами класу повітря, повітря з авіації. Скажімо, ті самі Міг-29 можуть брати набор далекобійні ракети там, класу Р-27, Р Р-77, які завдають ударів десь на 110 кілометрів, чи найдалекобійніша Р-37 до 300 кілометрів. Але питання обчислювальна ті. Оце дуже важливо. Радар, котрий стоїть на Міг-29, не витримує конкуренції із радаром, який стоїть на F-16. Направду, для вирішення цієї проблеми треба дивитися у бік серйозної авіації. Що вона буде, буде, виш не знаю, коли. Пане Петре Насемкине, ми отримали допомогу від Сполучених Штатів Америки. Зокрема, будемо мати на керовані ракети Гідра-70. Що це за ракети, якщо коротко? «Гідра-70» – касетна ракета, призначена для масового ураження цілей. Це такий блок, якщо ви бачили, скажімо, на МІ-24, аналог є С-80 е, е, Даруйте, не 80, а С-8, Яке С-8 має дальність ураження у межах 2 кілометрів, а «Гідра» має дальність у, ураження робочі, активні – 7-8, а паспорт більше 10. -ти. Тобто це блок, який може брати на борту той самий Міх-29, як мінімум 2 по 19 ракет кожен. І от уявляємо, що такий залп відбувається, і якась площа якась площа засипається оцими нібито невеликими ракетами із надто великою бойовою частиною. Але все ж таки у межах десь 20 кілограмів це доволі відчутно, це половина снаряда. А більше того, їхні частини нічого на місці не стоїть, вони вже розробили. Ракети цього класу із самонавідними головками, тобто покращиться процес, процес винищування їхньої техніки і особового складу. Зброї багато не буває, але є нюанс: не треба дивитися у бік гідри, у оцих касетних боєприпасів, як на якусь Бундербакса, яка переламає хід війни. Справжня зброя, яка мінятиме поле бою, буде авіація і далекобійні ракети. Ну, сподіваємося, що, власне, ця гідра допоможе справжню гідру винищувати. Вам дякую дуже за розмову. Дякую. З Петром Черником, військовим експертом, підбували, власне, військові підсумки тижня. Дивіться «Львів Медіа, підписуйтесь, коментуйте та ставте лайки. Побачимось.